Ось у цьому будинку на вулиці Лізи Чайкіної, 55, у другому під'їзді вчора в одній із квартир знайшли мертвим п'ятимісячного хлопчика. Його матері Юлії 25 років, розповів журналістам Суспільного, її відчим Максим. Чоловік каже, о 15.50 вчора Пачерка зателефонувала його дружині та повідомила, що її син Богдан помер. Позвонив на своїй мамі, і так і так не вирішила. Зателефонувала вона своїй матері. Каже, так і так померла дитина. Мати каже, викликай швидку, викликай лікарів. Я нічого не знаю, нічого не тямлю, додому не піду. Ну і природньо дружина прибігла, потім я. Викликали швидку, швидка викликала поліцію. І вийшло так, що коли прийшли, дитина була вже мертва. За офіційною версією лікаря швидкої, він подавився. А там сьогодні Ростин покаже. Коли приїхали судмедексперти, лікарі сказали, насильницької смерті немає ані синців, ані садин. побоїв. Нічого не було. Того ж дня пізніше 25-річна Юлія прийшла до батьків, каже Максим. Вона вже потім прибігла до нас додому, просто прийшла до нас додому і сказала, я замерзла. Все. І, звичайно, поліція почула. Я зробив вигляд, що ми зараз приїдемо, ніякої поліції немає. Оперативна група виїхала. Нічого страшного, просто її взяли на допит. Вона була у районному відділенні поліції. Я вчора з нею в поліцію їздив. Їй швидку викликали. У неї був такий стан афекту, що в неї навіть не могли нічого запитати. Сказали у відділенні поліції, що сьогодні будуть надалі допитувати. Окрім померлого п'ятимісячного сина, у Юлії є старший, якому чотири роки. У квартирі вона жила з дітьми. Розповів відчим. Юлія, мама, мама, Як всі мами? Нормальна хороша мати, як всі мами, як всі молоді мами. У неї був просто шоковий стан, стан афекту, як пояснили в районному відділенні поліції, що в стані афекту просто людина не тямила, що вона робила. Кореспонденти Суспільного намагалися поспілкуватися з жінкою, але дверей квартири ніхто не відчинив. Вони особливо не бачили, вони там ходять, там тільки дитина, навіть що ми їх особливо не бачили, тільки дитину бачили. Що виходив, так а самих батьків щось не знаю. Особливо не було. Дитина нормально виглядала чотирирічна. Він часто, дуже часто гуляв. Вчора взагалі нічого. Я взагалі весь день був вдома. В мене дистанційна. Я взагалі нічого не чув. Ні криків, нічого не було. Я нічого не слышала. Каби до я нічого не чула вдома, навіть не звертаю увагу на звуки тощо. Жахливо. Я б напевно свідомість там би одразу втратила, якщо б дізналась таку новину. 23 листопада близько 16-ї години до відділення поліції номер 1 Запорізького районного управління надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир по вулиці Лізі Чайкіної виявлено труп хлопчика 5 місяців. На місце події негайно пробула слідчо-оперативна група. Під час огляду трупу будь-яких тілесних ушкоджень та ознак насильницької смерті не виявлено. На теперішній час триває проведення судово-медичної експередження. Пертизи за даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 п'ятнадцято Кримінального кодексу України з приміткою нещасний випадок. Дар'я Пасіч, Николай Стригунов, новини на Суспільному, Запоріжжя.